Neste tutorial imos ver como instalar as tarefas de Google tamén chamado Assignments en inglés no noso Moodle. As tarefas de Google ou Assignments é unha aplicación que sirve para integrar no noso sistema de xestión de aprendizaxe como pode ser o Moodle as ferramentas suite ou Workspaces de Google. É dicir, podemos integrar un pouco e como ter unhas unha especie de Classroom embebido dentro do noso Moodle. Esto axuda, a, por exemplo, a forrar tempo a hora de calificar, a, podes empregar as rúbricas de Google, podes compartir axuntos de Google cos alumnos, e sobre todo se eles, a hora, de emprear, a hora de entrar na aula virtual, empregan as súas contas de Google para a educación, pois é permiteche moito xogo A hora de empregar as, as ferramentas de Google. Ben, que se require para poder empregar esta, esta aplicación dentro do noso Moodle? Pois ben, primeiro que o cole ou inscrite teña unha conta de Google para a educación. Se non sabedes o que é Google para a educación, eu recoméndevolos que o miredes porque é unha opción moi interesante. Mais adiante porei tamén aquí un enlace a un tutorial sobre o que nos aporta Google para a educación. Por outro lado tamén temos que ter, recomendablemente, un Moodle, por suposto, de versión 3.5 ou superior. En versión máis bellas, non se poden engadir arquivos de forma directa. Por exemplo, no Moodle da Xunta de Galicia, en novembro de 2020, a versión de Moodle que había instalada era a 3.3.9, non se podían axuntar arquivos coa aplicación. Esperemos que no futuro, Pois da xunta consigan eh, actualizar o Moodle a unha versión máis superior, entón xa facilitarían moitos as cousas a hora de traballar coas ferramentas de Google. E por outro lado, o terceiro requeremento que temos é permisos de administración no Moodle en a conta de Google para educación. Ou pedirlle a alguén que os teña que o faga porque os imos a necesitar. Onde os imos a necesitar? No primeiro paso. O primeiro paso é xerar unha chave de interoperabilidade de ferramentas de aprendizaxe LTI. É un código secreto. Isto pode soar a chino, pero é moi sinxelo. É basicamente ir a esta página daqui, a admin Estamos aquí na página de Assignments Admin, como vedes eu xa teño algunhas contas xa creadas, pero bueno, o que tedes que facer basicamente é generar par entón, a darlle generar par, tedes que seleccionar a plataforma online, que neste caso sería o Moodle eh, pos a o nome da instalación daríaslle a generar. Voy a dar a generar, ves, aquí. E teríamos unha chave de acceso e un código secreto. Estos os temos que copiar porque os vamos a necesitar a hora de instalar o que é a aplicación dentro do noso Moodle. Unha vez que xa temos a nosa chave de interoperabilidade o noso código secret, segredo, Pasamos ao segundo, ao, segundo, ao segundo paso, que é configurar a ferramenta de tarefas, de assignments, dentro do noso Moodle. Entón, o que tens que facer? Primeiro, é entrar no Moodle como administrador. Logo, dentro do menú, que tedes á parte esquerda, administración do sitio, e desa engadidos, a módulos de actividade, ailetéi e xestionar as ferramentas. Tedes aquí unha especie de un gif onde vos explica como hai que ir. Unha vez que chegades aquí a xestionar as ferramentas, vades a unha páxina coma esta. Vos tedes eh, te, eh, tedes que que premer onde pon configurar unha ferramenta manualmente. Ben vos levaría a unha páxina deste estilo onde poderíades poñerlle o nome que queirades, a ferramenta, e tedes que poñer a URL base da ferramenta esta dirección, que xa tiñades dentro, eh, cando des, cando creaxedes a, a chave eh, na páxina de Assignments, eh, xa tiñades aí a ligazón que tedes que poñer aquí. Eso é o primeiro. O segundo, a chave obtida no paso 1 hai que poñela aquí neste oco. E despois tedes que premer aquí e insertar o código secreto neste, o, neste, nesta parte de aquí no segredo no compartido. Ben. E tedes que ir a amosar máis porque vos interesan eh, esas opcións. En amosar máis E ver que tedes que compartir o nome do iniciador coa ferramenta sempre, compartir o correo do iniciador coa ferramenta sempre, aceptar cualificacións desde a ferramenta sempre. E tedes que tamén a forzar SSL. A máis contido mensaxe do elemento ou marcades. E dades de agardar os campos. Entón, repasemos a configuración. Poñedes o nome da ferramenta, poñedes a URL da ferramenta, poñedes A chave de cliente e o segredo compartido dadeslle a amosar máis e dentro de amosar máis tedes que darlle ao contido, a forzar contido e forzar SSL. Dádeslle a guardar os cambios. A ver, con... así. É conseguido xa hai de saber que dentro das ferramentas LTI temos a Google Assignments. Gracias.